بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فریشٹیپس اینڈ ٹریکس ویلکم کرتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل کیسے کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن چینل سے پہلے آپ کے پاس جی میل ہونا لازمی ہے لیکن ویڈیو سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بل کا آئکن بھی دبائیں تاکہ آپ سے لیٹسٹ ویڈیو مس نہ ہو بنا ٹائم ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ آپ کے پاس پہلا جی میل اکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے جی میل آئی ڈی کے بغیر یوٹیوب چینل نہیں کریٹ ہو سکتا لیکن آپ کے پاس میں نے پہلے آپ کو جی میل کا طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ اپنا جی میل اوپن کرے کریٹ کریں پھر اس کے بعد آپ یوٹیوب پر آ جائیے اور یوٹیوب میں اپنا میں نے پہلے آپ کو جی میل کا طریقہ بتایا اس طریقے سے جی میل بنائے اور پھر ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو یوٹیوب کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کی یوٹیوب آئی ڈی کیسی کرنی ہے تو چلو اسٹارٹ کرتے ہے کہ جی میل آئی ڈی کیسی بنانی ہے ٹھیک ہے پہلا ہم یہاں پر کلک کریں پہلا آپ اپنا جی میل اوپن کریں جیسا میں نے اپنا جی میل اوپن کیا ہے تو اس کے بعد آپ یہاں آپ یہاں ایک نیو ٹیب لے لیں اور اس میں اس میں یو ی... ٹیوب لکھ ڈاٹ کام ٹھیک ہے میں نے اس میں یو ٹیوب لکھا اور اس کے بعد یو کا جو ڈسپلے ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا تو اس کے بعد آپ یہ اپنا جی میل آپ نے اوپن کیا ہے اس پر کلک کریں اور یہاں مائی چینل پر کلک کریں ٹھیک ہے ہاں جی میل مائی چینل پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا ڈسپلے اوپن ہوگا اس میں لکھا ہے یوز یو یوٹیوب ٹیوب اس میں آپ اپنا نام لکھ کے جس نام سے آپ جس نام سے آپ اس چینل بنا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں لکھ پرس کریں ہم اس کا نام لکھتے ہیں کہ نام دوں پرس کریں ہم اس چینل کا نام لکھتے ہیں ٹاپ فور یو ہم لکھ سکتے ٹاپ یو ٹھیک ہے ہم یہاں پر for you یا یہاں پر ہم لکھتے ہیں ایان official ایون official بھی لکھ سکتے جو مرضی ہے آپ اس کو اپنا نام دے دے جس نام پر آپ چینل کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو اس میں اپنا پھیلا اپنا نام لکھ کے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ یہاں کریئٹ چینل پر کلک کریں ٹھیک ہے دوستوں یہ آپ کے سامنے یوٹیوب چینل اوپن ہو گیا یہ آپ کا چینل کا نام ہے ہمات خان حمات تو نہیں آئی پہلے میں نے اس کو نام دیا تھا ایان آفیشیل میں آپ کو شو کرتا ہوں کہ اس کا نام میں نے کیا لکھا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں آپ آپ کو ڈسپلے اوپن ہوگا یہاں پر یہاں پر کسٹمائز چینل پر کلک کریں ٹھیک ہے پھر یہاں پر آ جائیے جس جگہ پر آپ کی یوٹیوب کی تصویر کی پروفائل کی پکچر ہے اس پر کلک کریں اور یہاں ایڈیٹ پر کلک کریں ٹھیک ہے اور دو تین دن جی میل کا نام جو ہے نا وہ اس پر اس نام پر شو ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو نام دیا ہے یوٹیوب چینل کو وہ میں نے ایان ایان اپشل لکھا ہے دو تین بعد وہ بہت بہت چینج ہو جا, جا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ طریقہ تھا جی میں یوٹیوب چینل کریٹ کرنے کا تو ہم ہم اس پر تصویر لگاتے ہیں پرس کرے ہم اس پر کیا لگاتے ٹھیک ہے ہم نے اس پر لگا دیا کیا لگا دو پرس کرے ہم نے اس پر ہم نے اس پر ہی, یہ, یہ پکچر لگا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پکچر اوپن ہو گیا پھر ہم اس پر ڈن کلک کریں یہ اس پر اپنا تصویر بھی اوپن کرتے ہیں کریٹ کرتے ہیں لگاتے ہیں اس میں جس نام پر آپ کا آئی ڈی ہے اس کے جو اوپر جو والی جگہ ہے اس پر اپنا اپنا بھی تصویر لکھ سکتے ہیں اوپن کر سکتے ہیں کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر اپنا تصویر بھی اپلوڈ کر سکتے اپلوڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی پکچر یوٹیوب کا نام پر بھی آپ کو اس پر تصویر لوگو بنانا ہے اور اس میں سیو کرنا ہے یا اپنا تصویر بھی اس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں دوستو یہ پروفائل تصویر ہے اور اس کے بعد کور فوٹو اس جگہ سے اس جگہ سے لانا ہے ٹھیک ہے پرس کریں ہم نے یہ اس پر کلک کیا آپ کو سکھانے کے لیے ہم یہ کر رہا ہوں کہ آزی طور پر ہم کر رہا ہوں کہ اس اس طریقے سے اپنا پروفائل پکچر لگا لیں اور خبر پٹو بھی اس طریقے سے آپ اس پر اوکے کریں ٹھیک ہے میں نے اپنا پروفائل پکچر بھی اپلوڈ کیا اور خبر پٹو بھی اپلوڈ کیا اس طریقے سے آپ اپنا جو یوٹیوب کا سیٹنگ ہے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آ, پروفائل پکچر کیسے اپلوڈ کرنا ہے اور کور فوٹو کیسے اپلوڈ کرنا ہے اس طریقے سے آپ اپنا اس طریقے سے آپ اپنا آ, پروفائل پکچر اپلوڈ کرے اور کور فوٹو اپلوڈ کرے اور کریٹ کرنے کا طریقہ بھی میں, آ, میں نے آپ کو بتا دیا تو دوستو یہ طریقہ تھا آ, چینل بنانے کا تو تو دوستو چینل بنانے کا یہ طریقہ ہے اور یہاں سے اپنا کورپٹو لگا لیں اس جگہ سے اپلوڈ ہوتا ہے یور فوٹوز جس اس میں موجود ہو تو لگا لے تو موجود نہیں ہے تو اس میں نہیں ہے اس جگہ سے آپ اپلوڈ کریں ہم گلی سے ایک پکچر لیتے ہیں اس کے لیے ٹھیک ہے کہ ہماری کور فوٹو بن جائے پھر یہاں پر ایک پروفائل پکچر لینی ہے اس طریقے سے پھر ڈن کریں چلو میں نے میں نے آپ کو یوٹیوب کا چینل کریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتایا بتا دیا اور پروفائل پر پکچر کیسی اپلوڈ کرنی ہے ہم نے یہ بھی آپ کو بتا دیا بتا دیا سکھا لیا ٹھیک ہے اور کور کور فوٹو بھی کیسی اپلوڈ کرنی ہے ہم نے آپ کو بتا دیا یہ یوٹیوب چینل کریٹ کرنے کا ٹھیک ہے یہ تھا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے کا طریقہ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تھینک یو فار واچنگ اللہ